حتى يتبين لهم انه الحق بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه الصلاه هي عمود الدين هي احب الاعمال الى الله احب الاعمال الى الله هي الصلاه يعني اذا اردت ان تتقرب الى الله تقرب بالصلاه اذا اردت ان يحبك الله اكثر من الصلاه اذا اردت ان تكون يعني ضمن دائرة من يحبهم الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة الآن أنا لدي بعض اللطائف العددية في القرآن حول الصلاة نحن نعلم أن الصلوات عددها خمس الحقيقة بعض الملحدين والمشككين نفوا أصلا موضوع الصلاة وقالوا هذه عادات وثنية قديمة والإسلام جاء وأخذها أخذ هذه الطقوس ليسيطر بها على أتباعه وليجبرهم على أداء الصلوات وهددهم بنار جهنم إلى آخره من هذه الخزابلات الحقيقة أيها الأحبة الصلاة أثبت العلماء حديثا فوائدها المذهلة للدورة الدموية والعمود الفقري ولموضوع تصلب الشرايين ولها فوائد عظيمة جدا وهي دراسات غربية تحدثنا عنها قبل مدة اليوم سوف نرى التناغم أو نكتشف التناغم بين الصلوات الخمس وبين القرآن العظيم لنرى أن الذي فرض هذه الصلاة الحقيقة هو نفسه الذي أنزل القرآن الله سبحانه وتعالى أولا قبل كل شيء يجب أن نعلم أيها الأحبة أن عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة هو سبعة أو سبعة عشرة ركعة عدد الركعات المفروضة سبعة عشرة ركعة وفرضت الصلاة ليلة الإسراء سورة الإسراء رقمها سبعة عشر هذا التناغم أنا كإنسان أفكر يجعلني أتأمل أتفكر هل هذه مصادفة ام ان هناك يعني شيء ما ان نجد ان عدد الصلوات المفروضه في اليوم والليله سبعه عشره ركعه ورقم السوره التي انزلت فرضت الصلاه فيها او ليلتها هي سوره الاسراء رقمها سبعه عشر في القران هذا التناغم يدل على ان الذي انزل سوره الاسراء يعلم أن عدد الركعات المفروضة سبعة فوضع رقمها أو وضعها في الرقم 17 عشر هذا رقم واحد الشيء الثاني أيها الأحبة عبارة صلوات بالجمع كم مرة وردت في القرآن هل تعلمون؟ قلنا الصلوات عددها خمسة سنكتشف من خلال البرنامج تأملوا معي أحبتي في الله هذا هو برنامج إحصاء القرآن أنا هنا بحثت عن كلمة صلوات المفاجأة أن كلمة صلوات تتكرر خمس مرات بالضبط كما نرى بعدد الصلوات الخمس الآية الأولى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الآية الثانية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهنا الآية الثالثة وصلوات الرسول الآيه الرابعه وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه الله كثيرا والآيه الخامسه والذين هم على صلواتهم يحافظون ختمت بالحفاظ على الصلوات ليؤكد لنا اهميه الحفاظ على الصلاه الشيء الثاني ايها الاحبه دعوني اذهب معكم هنا الى هذا الى هذه المقاله التي وضعتها على موقعي وقلت فيها لقد تكررت عبارة أقم الصلاة كم؟ خمس مرات بعدد الصلوات الخمس دعونا نكتشف أيها الأحبة دعونا نبحث عن عبارة أقم الصلاة كم مرة؟ ونضغط هنا بحث سنكتشف أنها خمس مرات سبحان الله كلمة صلوات تكررت خمس مرات كلمة أقم الصلاة خمس مرات سبحان الله يعني شيء عجيب وأقم الصلاة رقم واحد طرفي الليل طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وهنا في هذه الآية أيها الأحبة إشارة إلى الصلوات الخمس لماذا؟ لأن كلمة طرفي النهار مثنى وزلفا من الليل الزلف كلمه جمع اقل اقل الجمع ثلاثه والمثنى اثنان ثلاثه اصبح المجموع خمسه طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار الظهر والعصر زلف من الليل مغرب وعشاء والفجر وهكذا سبحان الله الان الايه الثانيه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الآية الثالثة وأقم الصلاة لذكري الآية الرابعة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والآية الخامسة نصيحة سيدنا لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة سبحان الله إذا عبارة أقم الصلاة تكررت خمس مرات بعدد الصلوات الخمس، انا اتساءل هل هذه مصادفه فقط يعني؟ بالنسبه للمشككين ارجو ان تجيبونا كيف جاء هذا التوافق وهذا التناغم بين عدد الصلوات وبين عباره اقيم الصلاه؟ دعوني اتابع معكم ايها الاحبه. انا لدي عباره أقيم الصلاه بالجمع. تكررت 12 مره دعونا نبحث عنها هنا اقيم الصلاه نرى انها تكررت 12 مره هنا النتائج هنا ايها الاحبه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وهكذا 12 مره كما نرى امامنا ايها الاحبة اخر ايه فيها فاقرأوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. إذا عبارة أقيموا الصلاة 12 مرة، طيب كم المجموع؟ أقيم الصلاة خمسة أقيموا الصلاة 12 المجموع 17 هو عدد الركعات المفروضة سبحان الله دققوا معي هنا أيها الأحبة عدد الركعات المفروضة هو سبعة عشر هنا أيها الأحبة عبارة اقيموا الصلاة خمس مرات وعفواً أقيم الصلاة خمس مرات أقيم الصلاة 12 مرة المجموع سبعة عشر هنا أيها الأحبة أنا لدي هذه اللطيفة من لطائف القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الحقيقة هذه هذه يعني لوحة رائعة أحببت أن نتأملها. حافظوا على الصلوات ثلاث كلمات وأربعة عشر حرفا، طبعا الصلوات هنا كتبت من دون ألف كما نرى من دون ألف وكلمة حافظوا من دون ألف. حافظوا على الصلوات ثلاث كلمات وإذا قمنا بعد الحروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 المجموع 17 بعدد الركعات المفروضة. والصلاة الوسطى هي في الوسط وقوموا لله قانتين أيضا ثلاث كلمات وقوموا لله قانتين ومجموع الحروف 14 حرفا أيضا المجموع 17 يعني هذه إحدى لطائف القرآن العظيم أيها الأحبة ونجد أن أن عبارة الصلاة الوسطى تتوسط الآية تتوسطها, تتوسطها يعني على يمينها ثلاث كلمات و14 حرف وعلى شمالها ثلاث كلمات وأربعة عشر حرفا سبحان الله يعني والله أيها الأحبة هذه الحقائق يعني لا يمكن أنا بالنسبة لي إلا أن أعتقد أن هناك إلها عظيما هو الذي فرض هذه الصلاة وهو الذي حدد عدد الركعات وعدد الصلوات وهو الذي أنزل القرآن ووضع هذا الانسجام والتناغم والتوافق والتناسق ليدلك أيها الإنسان على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه الصلاة وهو الذي أنزل القرآن وهو الذي حفظه من التحريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وان يجعل فيه الخير والنفع لكل من يشاهدنا ويتابعنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته